Експозиція «Дрім Сіті». На її фоні робить селфі 18-річна Софія Сиванич. Говорить, участь в акції «День музейного селфі» бере вперше. «Я тут дізналася з соціальних мереж. Саме цей музей виставив рекламу, те, що буде проходити цей день, день селфі. Тому я вирішила взяти участь, адже це популяризація загалом мистецтва і саме на Миколаївщині». Найцікавіше – це були експозиції стародавнього світу, а саме Ольвія Це трипільська культура. Так само це була цікава експозиція про місто, тобто зменшена копія. І, звичайно, ж, це природа». Також бере участь в акції День музейного селфі Марія Крамаренко. Жінка робила фото на фоні лева. «У музеї всі улюблені експонати. Проте найбільше, мабуть, це експонати пов'язані з етнографією, з дореволюційним Миколаєвом, а також з археологією, ну а так, а як же без нашої природи. Миколаївський обласний краєзначний музей в долучається до акції «День музейного селфі». Відвідувачі можуть зробити селфі з будь-яким експонатом, говорить молодша наукова співробітниця Наталя Софієнко. Насправді у світі ця акція проводиться саме третя середа січня. Цього року це 19 січня, багато відвідувачів не можуть у будній день відвідати музей, тому ми цю дату вирішили, цю подію точніше, зробити з 19 січня по 23 січня. Зробити фото з улюбленим експонатом. Селфі, або просто фото цього експонату, якщо хтось не хоче да, фотографуватися особисто. І виставити цю світлину у своїх соціальних мережах, відмітивши хештегом всесвітній хештег використати музеум Selfie Day, і також хештеги нашого музею, це мокм, і відмітити наші сторінки». За словами Наталі Софієнко, 25 січня будуть визначені світлини, які набрали найбільшу кількість... ...подобань у соцмережах. Трійку переможців нагородять безкоштовним сертифікатом... ...на відвідування нової виставки музею, яка відкриється взимку. Олександр Гресь, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.